Ясно снова окра... ей дай славу ей по ДААА claro. свою жонку, дай порадь дме, не жий. Да. О яка прийдеш і да Тань говорити даверії рида доросо